Доброго дня! З вами Микола, агроном компанії МАКО. Сьогодні 9 жовтня. Ми знаходимося на полі у Хмельницькому районі. На даному полі соняшника ми закладали дослід. У фазу 6-8 листків було внесення сульфатомагнію самоводного в Андреліф Блу та в Андреліф Мікро. У фазу зірочки було проведено внесення сульфатомагнію в Андреліф Ред та «Вандреліф Монобор-11». Витрати на систему живлення склали 1303 гривні на гектар у період внесення. На даний час ця система коштує 1659 гривень на гектар. Поле має 16 гектарів, 6 гектарів контролю і решта 10 гектарів – це наш дослід. Тож переходимо на тік до ваги, де підсумуємо наші результати. Зараз ми знаходимося на ваговій де і підтвердимо продуктивність нашого досліду. Згідно отриманих даних, результат становить контроль 24,1 центнера на гектар, дослідна ділянка 26,4 центнери на гектар, в підсумку маємо прибавку 2,3 центнери на гектар, що за середніми закупівельними цінами на жовтень місяць 2022 року становить 3220 гривень на гектар. В підсумку можемо зазначити, що використання листового оживлення є високоефективним методом підвищення польової врожайності, що і підтверджено нашим дослідом. Підписуйтесь на наш YouTube канал, слідкуйте за нашими соціальними мережами, щоб бути прогресивним аграрієм. До нових зустрічей!